حد يتوقع ان ده شكل بيتي بزمة الله بالشكل اللي بيطلع لكم قنيق ومرتب حد يتوقعه اه حبيت ابدأ معكم الفيديو كده السلام عليكم يا صباح الفل يا مساء الفل على اي وقت بتشوفوني في متابعاتي الغليين اخواتي حبايبي شكرا لكل حد بيدعمني بيحطي لي لايك like, كومنت شكرا لكل حد بيشترك في القناه شكرا لكل الناس اللي كانت بتدعمني من اول يوم بحبكم جدا جدا في الله حبيت اطلع اليوم ده روتين طبيعي جدا جدا جدا من بيتي عشان تعرفوا ان اليوتيوبرز ناس عاديين بيوتهم بتتوسخ عادي زي اي حد في الدنيا يعني دي مثلا اعزكم الله سله يعني او كيس قمامه من الحاجات اللي لماها من الارض بسبب ولادي بصوا الحاجه هي لسه في الارض يعني انا كمان كنت كنست شويه وابتديت ان انا الم الحاجه فقلت لا طب يعني مش كل مره هنطلع بال بالفيديوهات الحاجه وبنرتب من على الوش او لازم يبقى تنظيف عميق. والدنيا مترتبة. لأ تشوفوا الدنيا من اولها على الواقع عاملة ازاي. الولاد مكركبين الدنيا ازاي عادي جدا دي اوضه الليفينج يا جماعه فبيبقوا قاعدين ومبهدلينها يعيشوا ويبهدلوا واحنا نرتب من وراهم آه بس حبيت ان انا اوري الدنيا ما فيش عندي مكان مرتب في البيت خالص المطبخ زي ما انتم شايفينه هندخله ان شاء الله ونظبط فيه وادي الارضيه كنت بحاول ان انا اكنسها تمام آه شلت السجاده هنا وكنت هكنس دي ولمها برده فلا قلت لا لا اطلع لكم بالطبيعي كده آه ويلا بقى نسمي بالله ونبدا على بركه الله لان احنا ورانا روتين قوي جدا جدا النهارده ان شاء الله فهنضف الدنيا وهوريكم بعد لما رتبتها الشكل عامل ازاي وورايا تنسيقات ان شاء الله هتعجبكم باذن واحد احد فيلا بينا يلا بينا زي ما انتم شايفين اول حاجه عملتها خدت الغسيل اللي عندي حطيته في الغساله عشان ايه اريح دماغي بعدين دخلت بقى ايه على المواعين بتاعتي عشان ابتدي كده لان المطبخ يا جماعة لما بيبقى نظيف بحس ان يعني سبعين او ثمانين في المية من الشقة نصفت خلاص. وبالزيت لو في مواعين فلازم ابدأ ان انا اتخلص منها خالص. وبسمي بالله وبستعين بالله كده. وببتدي بقى. أه تحبي بقى تشغلي جنبك ازاعة آه القرآن الكريم. تحبي تشغلي جنبك فيديوهات تانية. كاروتينات او مسلسل او فيلم اي حاجة بتحبيها عايزة تسمعي اغاني اللي بيحب اسمع اغاني اي حاجة بس ايه تفصل دماغك كده وانتي قاعدة بتصبني المواعين وطبعا افضل من ده كله ذكر الله يعني لو قعدتي تسبحي كده وتستغفري وتستدعي ان هي ان انت نيتك خلصها لله هتلاقي الدنيا سهلت معاكي جدا جدا. آه الهدف بقى من الفيديو بتاعي النهاردة ان انا عايز اقول لكم ان اليوتيوبرز عامه مش خارقين. الفيديوهات الخارقة آه اللي بيضعفوا الحيطان والسقف والشقة يوميا بتتقلب ده مش شيء طبيعي يا جماعة مفيش انسان خارق للطبيعة. دي حياته الطبيعيه انا لو هفضل عمري كله ما بعملش اي حاجه غير ان انا انضف ليل نهار الشقه بتاعتي مش هعمل اي حاجه تانيه في حياتي في حاجات تانية ورانا في الولاد مذاكرتهم لو ورانا مشوار لو ورانا اي حاجه حياتنا مش واقفه بس على التنظيفات الحاجات اللي انا بوريها لكم دي دي الحاجات اليوميه اللي بتحصل في اي بيت طبيعي لو في غسيل لو في القمامه اعزكم الله بنخرجها الحاجات اللي هي اليوميه انما بقى عشان اقعد امسك الشقه تنظيف عميق يوميا يبقى مش حفظ مش هفضل حاجه انا هوريكم النهارده انا دخلت على المطبخ كده ظبطته وهنظبط الريسبشن واليوم اللي ببقى هعمل فيه حاجه غير التظبيطات البسيطه دي بقى لازم لازم اعمل أكل خفيف ما هو يا يعني هعمل بقى اكل وليمه أه يا يعني هعمل اكله خفيفه عشان اعرف اعمل التنظيفات التانية. وما في يوم انا ورايا الدنيا مكركبه آه وعايزه اعمل في كل حاجه لا ما هو انا لازم ارتب اولوياتي انا خرجت النهارده زي ما انتم شايفين كده اكتر حاجه متبهدله عندي في الشقه هي الريسبشن وبصوا زي ما انتم شايفين الاولاد حتى في حاجات مفرفتنا في الارض وحاجات على الكنب فكان لازم الدنيا دي تنضف عشان الراحه النفسيه خلصنا المطبخ نخرج بقى ايه على الـ على الريسبشن ونبتدي بقى ايه في حمله النظافه بتاعتنا وده برضو مش اللي هو التنظيف العميق يا جماعه ما هو مش كل يوم هنمسك حيطان وسقف والكلام ده كله ده مش منطقي والناس اللي بتعمل كده ربنا يديهم الصحه بس انا حقيقه انا مش من الناس دي ولو من الناس دي انا يعني <تصفيق> يعني ما اعرفش حاسه ان هم بييجوا على نفسهم وعلى صحتهم بزياده فربنا يقويهم ويعينهم يا رب. آه يلا بقى نشوف. خلاص نضفنا السجاده كده نبتدي بقى ايه نبرمها. بصوا انا هكنس الارض عشان انا عايزه امسحها. بصوا الولاد هنا موقعين حاجات مبقعين بيها الارضيات فالحاجات دي لازم تتمسح فلازم اكنس كويس قبل المسح عشان اي بقع تبقى لازقه مثلا في الارض بالمنظر ده اعرف اطلعها بالمسح. يلا بينا يلا بينا شكرا على تعليقاتكم الحلوه اللي قريتها الفيديو اللي فات قريتها كومنت كومنت حاولت ان انا ارد على الكل بجد ربنا يخليكم ليا شكرا على كل الناس اللي بتقولي لي فيديوهات دايما بتوحشينا ربنا يباركلي فيكم يا رب بس اديكم شايفين الفيديوهات بتعب عليها من تصوير لمونتاج عايزه حاجه تليق بيكم فلو ما عنديش فكره حلوه طلع اقولها لكم ما بفضلش ان انا انزل فيديوهات حشو وخلاص فيارب الفيديوهات يبقى فيها فكرة حلوة أه، تخليكوا تدعولي دعوة حلوة نشجع بعض بيها بصوا انا بحبكم في الله وربنا يسعدكم زي ما بتسعدوني يعني بصوا جزء من المعاناة اللي احنا بنعانيها واحنا بنصور ودي الحياة الطبيعية يعني هي سابت الدنيا كلها وجت تقعد في المكان اللي انا بنظفه. يعني انا بنضف هنا كنست عشان همسح هي جت تقعد هنا بالظبط يعني ايه عشان لما اشيلها بقى من هنا تصوت وتصرخ فما اعرفش اصور ده ده الطبيعي يعني ده دي دي حياتنا <تصوير> مع التصوير ده الطبيعي يا جماعه والله احنا مش خارقين احنا بنعمل الشقه كلها في يوم واحد وبنجيب حيطان وارضيات حتى لو حد بيعمل الكلام ده ربنا يديله الصحه بصوا <تصفيق> لو في حد فعلا بيعمل الحاجات دي في يوم واحد يجيب لكم السقف والحيطان والارضيات والشقه كلها ربنا يديه الصحه والعافيه بس ده مش حقيقي يا جماعه يعني ده ده يعني الروتين بتاع اليوم الطبيعي انا لو نظفت من على الوش الشقه كلها ينفع اعمل معاها حاجه في اليوم تاني بس يعني انا نظفها من على الوش انما اشيل وامسح واكنس وازعف واعمل وهعمل لسه حاجات تاني في البيت ربنا يديهم الصحة لو الروتينات دي بجد حقيقية فربنا يديهم الصحة، أنا مش من الناس دي أنا حياتي طبيعية جدا جدا جدا اديكم شايفين أهو تمام حياتي لا واعية جدا هنضف الدنيا وهوريها لكم في الآخر بس ده يومي الطبيعي والله يعني يومي الطبيعي كمان مع الولاد إن هو كتر ألف خير الدنيا إن إحنا نقنص ننضف نعمل وربنا يدينا الصحة والعافية. إحنا مش عايشين في الجنة عشان تبقى كل حاجة منظمة اربعة 24 ساعة خاصه المكان اللي فيه ولاد ربنا يبارك ويديهم الصحه ويدينا الصحه ونقدر نخدمهم كمان وكمان عشان لما يكبروا هم بقى يقوموا بخدمتنا المكان اللي بيبقى فيه اطفال عاده ما بيبقاش مرتب يا جماعه لانه لو مرتب يبقى الاطفال دي مش طبيعيه الطبيب بتاع الاطفال ان هم حركيين بيتحركوا كتير بقلب الدنيا بيقلبوا المكان اللي هم فيه فلازم لازم المكان اللي بيبقى فيه اطفال بتلاقوه دايما في حياه يعني بيبقى فيه حياه واحنا ننضف من وراهم يعني ايه مشكلة? فده اللي انا بقول لكم عليه اليوم اللي انا هقوم اعمل فيه حاجه زي كده ازاي هيجيب حيطان ويسقف والكلام ده كله ده اصلا عشان اعمل الحاجه دي الاولاد لازم ابقى يعني مش موجودين في البيت يا باباهم قاعد معاهم في في اوضه عشان اعرف اعمل المكن ان هيزيتوا يعني صابون بقى ومسح والدنيا عايمه فهكلبشهم يعني هربط رجليهم في رجل السرير اكيد لا فلما نشوف فيديوهات من النوعيات دي اعرفوا ان اه صاحب المحتوى ده تعبان على المحتوى بتاعه ممكن الفيديو ده ياخد منه ايام ممكن ياخد منه تصوير طول اليوم عشان يطلعوه لكم بالمنظر ده بس مش ده اليومي مش ده الطبيعي ممكن ينزل لكم الفيديو ويرقد بعده اسبوع او حاجه تمام آه انا دلوقتي وريتكم الارض خلاص بعد ما نظفتها وكنستها ومسحتها دخلت دلوقتي على الترابيزات تمام معلش آه الاضاءه هنا مختلفه لان النور كان اوريدي قاطع كنت بصور على اضاءه الفليش تمام? آه انا عندي بتغنيني عن كل حاجة. لو انا ما عنديش بلدج او حاجة آه للخشب اه بنضف بالوايبز. تمام? ادي الترابيزة اهي الحمد لله نضفناها. تمام بحمد لله. تمام? هنروح بقى ايه على الترابيزة برضو بلاعة التلفزيون نلمع بصوا. بصوا. نفس الكلام نجيب برضو الوايبس وقبل ما نمسح بالوايبس لازم نبقى منظفين التراب كويس جدا عشان ما يقلبش معانا طين تمام فاخدت الرياشه بتاعتي كده نوعها سايق جدا في انواع تانية احلى اللي كنت بعمل بيها معاكم الغرفه بتاعتي النوم احلى بكتير الريش ده بيقع تمام بس يعني ماشي حلو اللي بلاقيه في وشي بستخدمه تمام وببتدي بصوا بنظف ما بتسيبش اي اثر لاي حاجه يدي ورجلي في البيت حرفيا لما باجي المع اخشاب ازاز بصوا مخليه الدنيا بتبرق بصوا مش قادره اوصف لكم الشكل عامل ازاي واضح اهو من اللمعان بتاع الاخشاب الحاجه نظيفه ازاي دلوقتي بقى ايه ان ننظف كمان الشاشه بتاعه التلفزيون واكيد هنستخدم كمان الوايبس زي ما انتم شايفين ما شاء الله يعني التراب اي حاجة موجودة على الشاشة بشيلها بالوايبس وبعدين بجيب فوطه فايبر نضيفة نشفة وبمسح بعيد على على الشاشة مسح تاني بتخليها بتبرق. استخدموا النصائح دي وهتفيدكم. فاكرين الاشكال الديكورية دي كنت حاططها معكم على اللي هي الجزامة قلت لكم انا بلعب بيها بنقلها من هنا لهنا على حسب المكان اللي انا عايزة احط فيه تمام الديكور. أه، نغير يعني شكل الاماكن تمام وادي هنا هو بنضف الدنيا عندي بصوا الفوط المايكروفايبر دي حلوه قوي وتخليش اي تراب او اي حاجه انا على طول في المكان ده فما يلحقش يتوسخ تمام ادي الشاشه بتاعه التلفزيون بعد ما لمعناها وادي المكتبه وادي الترابيزه تمام أه هقوم بقى ايه اكمل بقيه الجزء الناحيه التانية اللي عند المطبخ ده وهوريكم الريسبشن بعد ما يخرج. زي ما اتفقنا لو ورانا تنظيفات في البيت نعمل اخف حاجه واسرح حاجه ممكن نعملها فطلعت كيس الكبيبه وكيس الكفته بتاع داود باشا دول جاهزين بطلعهم من الفريزر وحطيتهم في الاير فراير الكفته دي كنت عايزه احطها في صلصه في كنت حطيتها وبقت كفته داود باشا عايزه احطها في وايت صوص كانت يعني برده هتمشي جدا وادي الكبيبه ممكن نحط الكوبيبة كمان في اللبن يعني بصوا مش حارمين نفسنا من حاجه ناكلها كده تمام ممكن بقى جنب رز اا جنب مكرونه براحتنا خالص نعملها في في سندوتشات براحتنا جدا جدا انجزتني والله هي التلت ساعه بتاعه القليه عشر دقائق على الجنب ده وعشر دقائق على الجنب ده وكان خلاص الطبق ده هيبقى جاهز جنبي جنب الحاجه اللي انا هقدمها ما تاخدش وقت خالص تحطوا الكميه اللي انتوا عايزينها بصوا يعني ما شاء الله مش قادره اوصف لكم جمالها عامل ازاي ما احنا مش هنأكل الكوبيبة والكفته من غير حاجه ادي الصلصه تمام وادي المكرونه الستاكيتو يا جماعه تمام الصلصه دي اللي انا مفرزاها معاكم اكتر من مره على القناه هسيب لكم طريقه تفريزتها بصوا الكيس والله بطلع الكيس بيبقى بالتقل ده بظبط بس الملح بتاعه والفلفل الاسود وشكرا على كده عايزين تحطوا لها اي اضافات تانية. زعتر روزماري اي حاجه براحتنا يعني ريحان زي ما احنا عايزين انا اكتفيت النهارده ان انا حطت لها شويه ملح شويه فلفل اسود ادي المكرونه السباجيتي وهنحط عليها الكفته بتاعتنا مع الكوبيه وكونا وبس بس كده هوريكم الطبق في الاخر شكله عامل ازاي مش هوصيكم بقى اسهل حاجه في الكوكب بتعرفوا تعملوها اعملوها في الوقت ده واللي ما جابش الاير فراير يجيبها ضروري جدا يا جماعه لو ما ليش لايك حطلي لايك ويلا بقى نفرش السجاد بتاعنا ونشوف عملنا ايه تعالوا بقى ايه اوريكم الركن السري بتاعي تا تا تا بصوا هنا ركن هنحوله دلوقتي 180 درجة بس خليكم معايا ثانية واحدة مستعدين بقى تشوفوا الفينش النهائي عشان تشوفوا احنا يعني ما وراء الكواليس كان بيبقى ايه عشان يطلع لكم الشكل النهائي بالمنظر ده بصوا يعني احنا بنحاول بس نجمل المنظر مش اكتر جبت الزرعه دي عشان وراها مشترك بتاع اسلاك عشان بس الشكل يبقى لطيف كده تمام ادي الركنه تعالوا بقى ايه نشوف ابدعنا هنا ازاي الصينيه بتاعت ايكيا دي انا كنت اجيبها معاكم في المشتريات والوردات دي تمام الفازه دي كنت جايباها من صقر التوفير ودي كنت جايباها برضو في المشتريات ارجعوا فيديو المشتريات تعرفوا انا كنت جايباها منين لان تقريبا جايباها من تخفيضات العائله والله اعلى واعلم لو متذكره صح ارجعوا لفيديوهات المشتريات يا جماعه هتلاقوا كل الحاجات اللي انا جايباها والشمعه جايباها منين كل الحاجات دي انا جايباها معاكم في المشتريات ومرياها لكم تمام عشان الناس اللي بتسال ادي أه اهو بصوا دي الحاجات اللي احنا كنا زيننا بيها المره اللي فاتت في الفيديوهات اللي فاتت الكورنر اللي انا استغلته جنب المطبخ ده قلت لكم جزامه بستخدمهاش الحاجه بتاعتها كانت هنا تمام رجعتها لان انا عامله مفاجاه تانية خالص في الكورنر ده تمام ادي الترابيزات بتاعه اللي جنب التلفزيون ادي التلفزيون بصوا ما شاء الله بيلمع وادي الترابيزات اهي بصوا لامعه النظافه الكورنر ده احنا غيرناه 180 درجه هو مفاجاه بقى لكم بعدين ان شاء الله بس بصوا بقى الركن الجميل الهادي ده ايه رايكم فيه بصوا حولناه خليناه كده ركن لطيف حلو ينفع ان احنا نقعد نشرب مشروب نشتغل على اللابتوب حاجه منتهى الاناقه والشياكه ايه رايكم لو عجبكم ما تنسونيش بقى ايه في اللايك كومنت حلو لو ما اشتركتوش اشتركوا معانا في القناه عشان اللي جاي احلى واحلى ان شاء الله نقعد نعمل افكار كتير مع بعض ولو عندكم افكار وتعديلات تعديلات ياريت ان انتم تقولوها لي تمام ادي استنوا اروح اقفلكم عند المطبخ عشان تشوفوا الريسبشن كامل تمام ايه رايكم استني بقى تعليقاتكم بفارغ الصبر تمام ادي اهو الكرنر بتاعنا وده المدخل ال... يعني المدخل التاني للبيت. الجزء الاولين عباره عن حمام. وغرفة المجلس. وده بقى ايه? المدخل بقى لل... للريسبشن هنا غرفة النوم. آه هنا الحمام. هنا غرفة الولاد. ووراية باب المطبخ. عشان بس برضو تبقوا ايه? متخيلين <تصفيق> سوري تبقوا متخيلين معي الشكل العام. آه شكرا لكل اللي بيدعمني بلايك بكومنت حلو البرواز ده ان شاء الله هنعلقه بس لما ابو ياسين يلاقي الوقت يعني تمام طيب. ادعموني آه بقى بلايك كومنت حلو زيكم لو مشتركتوش اشتركوا معانا في القناه انضموا لعيلتي بحبكم جدا جدا جدا في الليل واشوفكم في فيديوهات تانيه جديده وباي باي, باي.